छनीउ तनी पेछि करे छे चतुर टोपी वाला नी एक वार्ता एक टोपी वालों एक गांठी बेचे गांव टोपी हो बेचवा जाय छे तो एक दिवसे बहुत तणको होतो वो तो एने बहुत बदो तणको लाग्यो एकेपछि ए एक जर देखा लियो नेने એ ધ્યાન બેઠો અને એનું જે ટિફિન હતું ને એ ટિફિને ખાઈ છે તો એ દિવસ મોસ્ત ઠંડું ઠંડું પવન આવતો હતો તો બશી એને વિચાર્યું લાવ ને હું છે ને થોડીકવાર ઊંઘી જઉં આખના સરસ પવનના આવશે તો તો બશી ટોપી વાળો બહુ રૂમાતો તો બશી એને તો ખબર જ ન હતી કે અહીંયા શેક ઉપર బషి ఏక్ వందరా నేవ్ లగియు కే ఆ టోప్లీ పర్ సూ హసేని అందర్ ఏక్లే బషి ధీవే ధీవే నీచే ఉతరే కే టోపీ వడానే ఖబర్ నా పడే ఏవి రీతే కరినేం ఎం జోయో తో అందర్ తో సూ హతో టోపీయో ఏక్లే బషి ఏనే ఏక్ టోప్యం జోయనే ఏడా మతాపను ముకినే తర બેરી એક એક પછી બધા મારા વેગી કરીને તો ટોપી એક એક લઈને માથા પર મૂકીને જલપત ચડવા લાગ્યા તે રીતે કરવા લાગ્યા તો પછી બધા આમ ટોપી પહેરી લીધી તો એ માં પછી ટોપી વાળાની હું મૂબી એને જોયું કે છે ને એનું ટોપલું તો ખાલું ખાલી હતું એટલે બોલ્યો કોણ મારી ટોપી બડ પડી એ આમ ઉપર એ જોઈવાને બોલ્યું એ વાંદરાઓ મને મારી ટોપીઓ આપી દો બધા વાંદરાઓ ઉપર આવ દેતે ચીંચીડાડ ગડવા લાગ્યા એ વિધિ છે તો ટોપીવાળો ગુસ્સે થયો એને ગુસ્સામાં આવરી દે બોલતા જતોતે એ આવરી ડમ કરવા લાગ્યો તો પછી બધા વાંદરાઓ પર એમ કે ડમ કરવા લાગ્યા आम आम थी एक अने इमना आंग जोर थी आंग थी अने जे थी वागे ने, ने, ने खबर पड़ी गई जीवरा टोपी वाला तरत टोपल आखिर भरी ना चलत पूरी